Živa je tam stojí na varti kozak molodeňky, stojí na varti dom kdumaye tam stojí na varti kozak molodeňky, stojí na varti dom kdumaye Za cie tu domaje, darmo poza, za serci żal Už jest. Bujwaroczki domu jak twoja dziewczyna, czuje mi uľaje Už jest. Bujwaroczki domu jak twoja dziewczyna, czuje mi chłopcami Zelenenky, oj, hajú, hajú, hajú zelenej. Tam solovejko veselo ešte väčšie, zýva zo so zúleňka kuváje. Tam solovejko veselo ešte väčšie, zýva zo so zúleňka kuváje. Živení si vás ozúlením, či skoro do nás vesmá príde. Bo mi milenky, daleký čužini, čivín to meno, nech sa poverne. Bo mi milenky, daleký čužini, čivín to meno, nech sa poverne.